Η ερευνητική ομάδα του αναπληρωτή καθηγητή Σπύρου Καραμάνου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, ασχολείται με τη μελέτη τη μηχανική συμπεριφορά και τη δομική ακεραιότητας κατασκευών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και αποθήκευση υδρογονανθράκων. Οι κατασκευέ μεταφορά και αποθήκευση υδρογονανθράκων, δηλαδή δεξαμενέ ολινό-εισαγωγή, αποτελούν βασικά συστατικά των ενεργειακών υποδομών. Έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, η οποία εδραιώνει σταδιακά τη θέση τη ω διάδρομο και ω περιοχή εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων. Η δραστηριότητα αυτή έχει σημαντικέ προπτικέ για την Ελλάδα και για την οικονομική τη ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων. Πιθανή, όμω, η αστοχία των ελόγων κατασκευών μπορεί να έχει πολύ αρνητικέ επιπτώσει για το περιβάλλον, τον πληθυσμό και την οικονομία. Η ερευνητική μα ομάδα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία αναπτύσσει δραστηριότητα στο ελόγω αντικείμενο με στόχο την εξασφάλιση της δομικής ακεραιότητας των λόγω κατασκευών. Η ερευνητική ομάδα αναπτύσσει υπολογιστικά μοντέλα για τη δομική ανάλυση κατασκευών, ενεργειακών υποδομών και την κατανόηση της μηχανικής τους υπερηφοράς με στόχο τον ασφαλή δομικό σχεδιασμό τους και την εκτίμηση της δομική τους ακεραιότητας. Η δουλειά μα είναι υπολογιστική Βασίζεται σε αναλύσει και προσωμιώματα ηλεκτρονικού υπολογιστή και υποστηρίζεται από κατάλληλε πειραματικέ δοκιμέ. Το πεδίο εφαρμογή είναι αρκετά ευρύ περιλαμβάνει βιομηχανικέ εγκαταστάσει όπω σταθμού παροχή ηλεκτρικού ρεύματο, πετροχημικέ βιομηχανίε, χημικέ βιομηχανίε, τέρμιναλ φυσικού αερίου, αγωγού είτε χερσαίου είτε υποθαλάσσιου, φυσικού αερίου και πετρελαίου, καθώ επίση και μεταλλλικέ πλατφόρμε άντληση υδρογοναθράκων. Τα τελευταία 10 χρόνια η έρευνά μας υποστηρίζεται από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία του Χάλυβα. Το έργο της ομάδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της τρέχουσας ελληνικής πραγματικότητας υπό το πρίσμα της προοπτικής εξόρυξης υδρογων ανθράκων, τόσο στη χώρα μας όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η θέση τη Ελλάδα ως τμήμα του Νοτίου Διαδρόμου Μεταφορά Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη, καθώ και τα πιθανολογούμενα κοιτάσματα δρομοναθράκων στην ευρύτερη περιοχή, συνεπάγονται την κατασκευή υποδομών μεγάλη κλίμακο όπω αγωγή, τερματική σταθμή και πλατφόρμες άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και κυρίω την δημιουργία θέσεων εργασία, κυρίω στον κλάδο του μηχανικού. Παράλληλα, όμω, η δομική ασφάλεια των υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η καινοτομία των υπολογιστικών μοντέλων που αναπτύσσει η ερευνητική ομάδα του Σπυρου Καραμάνου, στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλία, έχει τρει πολύ βασικέ ιδιαιτερότητε. Η πρώτη είναι η άμεση διασύνδεση με το φυσικό αντικείμενο μέσω κατάλληλων πειραμάτων σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία με την ομάδα του κύριο Περδικάρη. Τα πειράματα μας βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος, στην κατανόηση των βασικών παραμέτρων και αυτό μας επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση των προσωμιωμάτων για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι η αναφορά σε πραγματικά και απαιτητικά προβλήματα της βιομηχανίας. Αυτό μας επιτρέπει την άμεση διασύνδεση με την παραγωγή ...την άμεση εφαρμογή των αποτελεσμάτων μας, καθώς και τη χρηματοδότηση της ερευνάς μας... ...και την δημιουργία ευκαιριών απασχόληση στους φοιτητέ μας. Η τρίτη ιδιαιτερότητα είναι η διεπιστημονικότητα των θεμάτων με τα οποία ασχολούμαστε. Για παράδειγμα, η ανάλυση σε σεισμό υπόγειων αγωγών απαιτεί συνεργασία με γεωτεχνικούς μηχανικούς. Η διεπιστημονικότητα δημιουργεί συνέργεια με άλλους κλάδους, δράσει και αυτό προσθέτει αξία στην έρευνά μας. Χαρακτηριστικά έργα με τα οποία ασχολούμαστε αυτή την περίοδο είναι η προσομοίωση της παραγωγής σωλήνων με διάφορες μεθόδους, η προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς αγωγών διπλού τυχώματος, η σεισμική συμπεριφορά βιομηχανικών εκαταστάσεων και αγωγών, και η δομική συμπεριφορά εφιστάμενων αγωγών με, με τοπικέ παραμορφώσει τυχώματο. Μεγάλη διαμέτρου αγωγή από χάλιβα που χρησιμοποιούνται σε θαλάσσιες εφαρμογέ αγωγών μεταφορά υδρογονανθράκων κατασκευάζονται συχνά από επίπεδα ελάσματα με εμψυχρό διαμόρφωση μέσω τη κατεργασία UOE σε τέσσερα μηχανικά βήματα. Την παρούσα περίοδο η ομάδα μα ασχολείται με την προσομοίωση αυτή τη κατεργασία χρησιμοποιώντα κατάλληλα υπολογιστικά μοντέλα. Για την παραγωγή σωλήνων μεγάλη διαμέτρου αλλά λεπτότερου πάχου, χρησιμοποιείται η μέθοδο τη ελεκοειδού η οποία επίση προσωμαίνεται από την ομάδα μα μέσω υπολογιστικών μοντέλων. Και στι δύο αυτέ περιπτώσεις περιπτώσει παραγωγή σωλήνων, η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με μεγάλη ονειρουργία τη Ελλάδα και του εξωτερικού και στόχο είναι η πρόβλεψη των μηχανικών ιδιωτήτων του τελικού προϊόντο για τη βελτιστοποίηση τη παραγωγή, τη μείωση του κόστου και την ασφάλεια των αγωγών. Η έντονη σεισμικότητα είναι μία ιδιαιτερότητα της περιοχής που αποτελεί πρόκληση για την ομάδα ως προς τη δομική ασφάλεια των υποδομών. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια συντονίζουμε δύο μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με ερευνητικέ ομάδες από Πανεπιστήμια και ινστιτούτα της Ευρώπης όπως το CSM, το DELFT, το Aachen, το Trento και το Εθνικό Μετσοϊό Πολυτεχνείο με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας του Χάλιβα μέσω ενός σημαντικού αριθμού υπολογιστικών αναλύσεων και πειραμάτων, ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ασφαλή αντισυσμικό σχεδιασμό αγωγών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Την παρούσα περίοδο ασχολούμαστε με τη μελέτη της δομικής συμπεριφοράς δεξαμενών υγρού σε ισχυρά σεισμικά φορτία και χρησιμοποιούμε μοντέλα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, για να προσομιάσουμε τη συστημική συμπεριφορά των δεξαμενών αυτών για τη βελτίωση των σχετικών διατάξεων σε υπάρχοντες αντισυσμικούς κανονισμούς με στόχο την αύξηση της δομικής του ασφάλειας. Η αγωγή κατά τη λειτουργία τους υπόκεινται σε εξωτερικά φορτία και διάβρωση που προκαλούν φθορές και βλάβες. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίζεται η δομική τους ακαιρεότητα. Η ομάδα μας αναπτύσσει μεθοδολογίες για την εκτίμηση της δομικής κατάστασης αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου και τον προσδιορισμό της απομένου αντοχή και διάρκεια ζωής τους. Η έρευνα αποτελείται από εργαστηριακές δοκιμές που διεξάγονται στο εργαστήριο ε, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και από προσωμιώσει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας που ένα τέτοιο πεδίο έρευνας επιβάλλει, η ομάδα συνεργάζεται με άλλες ομάδες επιστημόνων, όπως του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Κατασκευών οπλισμένου Κυροδέματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Εργαστηρίο Τεχνολογίας και Κατασκευών οπλισμένου Κυροδέματος την τελευταία δεκαετία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, ασχολείται με την πειραματική μελέτη σωληρωτών φορέων και των συνδέσεών του σε επαναλαμβάνομενη φόρτιση κόποσης μέσω ειδικών πειραματικών διατάξεων. Οι πειραματικέ αυτέ δοκιμέ αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση τη δομική συμπεριφορά αυτών των φορέων σε ακραίε συνθήκε φόρτισης όπω σεισμού, ανέμου ή θαλάσσιων κυματισμών, και στην υποστήριξη υπολογιστικών μοντέλων. Το πεδίο εφαρμογή των εργαστηριακών αυτών δοκιμών αφορά σε σωληνώσεις και αγωγούς μεταφοράς και διανομής ύδρογων και σε υπεράκτιες μεταλλικές πλατφόρμες άντλης πετρελαίου. Από το 2007 έως το 2013 ήμουν μέλος της ερευνητική ομάδα του κυρίου Καραμάνου ως επιστημονικός συνεργάτης και υποψήφιο διδάκτης. Ολοκλήρωσα πρόσφατα τη διδακτορική μου διατριβή με αντικείμενο τη μελέτη μεταλλικών σωληνώσεων και αγωγών αγω εδώ και ορισμένους μήνες, εργάζομαι στο Βουκάστρου της Αγγλίας ως Senior Engineer σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εωμηχανία του φυσικού αερίου και του πατρελαίου. Η ομάδα έχει ήδη διακριθεί σε διεθνές επίπεδο. Η πιο πρόσφατη διακρισή μας ήταν το Otto Wanderer Literature Award, που μας αποδημήθηκε το 2011 από την American Society of Mechanical Engineers στην ASME, Πρέσου Piping Division. Είναι συνέχεια άλλων διακρίσεων και βραβεύσεων δικών μου και των συνεργατών μου από την ΑΕΣΜ και από ελληνικέ επιστημονικέ εταιρείε. Είμαι associate editor σε δύο διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επίση έχω διατελέσει Πρόεδρο τη Επιτροπή Αντισμική Μηχανική τη ΑΕΣΜ Πρέσβέσα Piping Division. Το γεγονό ότι μέρο τη δουλειά μα έχει οθετηθεί ή αναφερθεί από οι διεθνή πρότυπα και κανονισμού, δείχνει την εφαρμοσιμότητα τη δουλειά μα, καθώ επίση και τη διασύνδεση με τη βιομηχανία και την παραγωγή. Απότερο στόχο είναι η δημιουργία μια μονάδα έρευνα με διεθνή εμβέλεια, η οποία θα έχει τη συμμετοχή τη βιομηχανία. Ευχόμαστε η δραστηριότητα αυτή, η τεχνογνωσία που αναπτύσσουμε, καθώ επίση και οι φοιτητέ μα, να συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.